Olfaksjon, eller lukt, er en process som begynner med trådlignende stereosilder som kler innsiden av nesehulen. Denne kledningen kalles olfaktorisk epitel. Når luft kommer inn i nesehulen vil noen kjemikalier binde sig til å aktivere nervereseptorer på disse trådene. Denne stimulien sender et signal til nevroner koblet til epitelcellene. Nevronene bærer signalet videre fra neseulen gjennom åpninger i os-etmoidale og videre til luktelappen i fremre skallegrop. Deretter går signalet videre gjennom første kranialnerve til hjernebarken i tinninglappen og andre områder i hjernen.